အမှန်မှန်လာပါကျွန်တော်ရန်ကဲ YouTube channel အနေပြဦးဆောပ r e လုပ်ပေးမယ့်ဗေယ इंस्ट्र ူမန့်တွေကတော့ကျ s <laughs> h a r i l i g h flow high <laughs> peak and high flow a 10ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ secretion စက်ဘုပဲနောမှာသုံးတာလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ s e c r e t i o ်ခွဲကနေမှသုံပြုတာဖြစ်ပါ်ကျွန်တ်ကန်နမကတအကောငေကိုတခသုပ်ပတသူရြုပကင်ပပ်းမယ်ဒားပါတ်အကနော််မာဆိရင် ဘာဘာကောပေါ့နော်ဘာကောကတော့ဖလက်ကိုထိုးပါမယ်ချိန်ပြီးထိုးပြီးရတယ်ဒင်းလုလြီးာိပင်းိာါတကော့န်တော်တ်ဲ်နေလာတဲ့ိုလေး်ပါတယါားမုတ်ငလေ်မလဲဆိုရင် အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီအောက်ခ်ဖမ်မလီနဲ့အပိနဲ့ကြာတာပါမယ်။ဒါနဲ့အကုန်လုံးကိုကော်နက်ဆုတ်ပါမယ်။ ပြောင်းထားได้ရပါတယ်အဲအပြောင်းအမထားတဲ့ရေးပြေးထားမယ်ဆိုအောင်တရားနေရာပေါ်တော့အဲ့ရန်တွေကျွော်တို s e c r e n t a d တယ် b d stop down ဒီ t a d တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမှတ်သားလေးပြီးပါပါလေအဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောခပါလေထကကျွ ဒီတော့5200နဲ့1000ဘောနာ1000ဗီဂန်နေဆိုဒီကောင်အပေါ်တအားပြေးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဂန်နေဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာအဲဒီဒါ Secretion ရဲ l a s t တရားဆက်သေးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့အဆက်ကိုပြစီသွားစေနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွ အဲ့ဒီလိုလိုရပါတယ်။အာကိုေးတင်ပ်။အနေကအုတကတတွ်အထကေတင်နနတင််း်ပ်တဲ့စီစဉ်် p i a တွေအသုံးပြုဖို့အသုံးပြုနေကြီပဖြအတွကကျ c h e l ကို subscribe လုပ်ထားပြီးဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပို့ခေါ်ပါတ်။โอအလုးပဲကေးဇူင််